és akkor majd beszélünk arról hogy miért is csináljuk tehát kócsképzéseink vannak, mit jelent az hogy kócs? mi értelmezésünkben azt jelenti hogy ember és élet jobbító a kócsképzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket és adunk gyakorlású lehetőséget is hiszen gyakorlás nélkül elég nehéz valamit begyakorolni, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak az emberek, kérdezném vajon olyanra hogy ember és élet ismeretre az embernek szüksége kellene hogy legyen? hát hogyha mondjuk nem ismerik az emberek az emberek működését vagy saját maguk működését akkor biztos jól fognak kommunikálni, nem? akkor biztos jó emberi kapcsolataik lesznek, nem? hát nem és az élet működése pedig arról szólna alapvetően hogy mi kell ahhoz hogy az ember az életben eredményeket érjen el azon kívül hogy mondjuk jól bánik az emberekkel tehát azon kívül tehát az élet az nem csak az emberekről szól, hanem azon túlmenően szól más dolgokról is. És az embernek fontos. Tehát milyen más dolgokról szól? Hát nézzük meg, melyik része az életünknek az emberekről szól. Hát például te önmagad az az emberekről szól. tehát hogy önmagadat megismerd, az fontos kérdés, az is az emberekről szól hogy család, az is az emberekről szól hogy valamilyen közösség, valamilyen emberi közösség, az is az emberekről szól hogy emberiség és akkor itt van vége az emberiségnek és még van négy terület ami már nem emberiség hanem élet, nem az ember működése, hanem az élet működéséhez tartozik tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberi tudásnak a fele kellene, hogy legyen az emberrel kapcsolatos, a fele pedig az élettel kapcsolatos. Na most azért ugye megkérdezném, hogy mondjuk óvodai iskola, általános iskola, középiskola, felsőbb iskolákban vajon ember és életismeretet mennyire tanítottak? Uh -huh és mit láttok hogy az emberek nagyon jól tudnak egymással bánni? vagy nagyon jól tudnak magukkal bánni, önmagukkal? nem ezt látni na akkor nézzük meg melyik a négy az embereken túli életterület hát például az élőlények, minden élőlény beleértve ami a bolygón létezik például az összes élettelen dolog ami a bolygón létezik sőt azon túl is akár, a bolygón túl hiszen a bolygón túl is vannak élettelen dolgok, de maradjunk a bolygón lévő dolgoknál tehát hogy az ember mondjuk jól bánjon az élő lényekkel ez sem olyan megvetendő kérdés és az sem hogy magával az élettelen dolgokkal, dolgokkal, tehát anyag, anyagi dolgokkal jól bánjon. Tehát anyagi dolgokkal. Na most az anyagi dolgokkal nem csak jól kell tudni bánni, hanem képesnek kell lenni arra egy embernek, hogy teremtsen anyagi dolgokat. Tehát alapvetően az ember milyen anyagot tud teremteni? tehát azon túlmenően hogy beszívja a levegőt és szén-dioxidos levegőt fúj ki és ezzel átalakította az anyagot mint, mint levegőt tehát mondjuk ezen túlmenően hát nyilvánvalóan hogy olyan anyagról van szó ami amin megveheti az anyagot tehát megveheti az anyagot, az meg micsoda? hát úgy hívják hogy pénz tehát az embernek nem keresni kéne a pénzt de jellemzően ha megnézzük az alkalmazottak azok keresik a pénzt azok keresők. a vállalkozók pedig nem pénzt keresnek hanem pénzt csinálnak de én jobban szeretem azt a szót hogy pénzt teremtenek, tehát teremtenek nyilván most nem a kényszervállalkozókról beszélek akik most alkalmazotti léthelyett valamilyen kisvállalkozói formában működik hanem olyan vállalkozókra gondoltam akik nem kényszervállalkozók akik tényleg csinálják a pénzt tehát tényleg teremtik a pénzt tehát az ember ma a pénzteremtésben tud jeles, jeleskedni mint anyag, mint anyag mert ha megnézed az ember alapvetően az anyaggal kapcsolatban egy dologra képes az anyag átalakítására nem? tehát az anyagból képes arra hogy átalakított anyagot csináljon vagy képes arra hogy két anyagból egy anyagot hozzon létre vagy három anyagból egy anyagot, de az nem egy új anyag létrehozása, hanem gyakorlatilag azt úgy, úgy mondanánk hogy az kémia, azt a kémiában tanultuk, nem? tehát az azt jelenti hogy különböző formában például mondjuk mikor a, itt vannak a bútorok mikor mondjuk ilyen fűrészporból meg ragasztóanyagból lapot csinálnak az már nem egy anyag, az már több anyagnak a keveréke vagy amikor az ember egy vegyületet hoz létre az is több anyagnak a keveréke tehát az ember alapvetően átalakítja az anyagot és az is a teremtés egy bizonyos formája, de az csak nem létrehozása az anyagnak hanem átalakítása az anyagnak, na most de ha te munkát adsz és azért kapsz cserében mondjuk pénzt ott már valami más történik ha jobban megnézed, mert nem alakítottál át egy anyagot, és mégis olyan dolgot kaptál amiből azt veszel végül is amit akarsz, nem? tehát gyakorlatilag ma az ember igazából egy teremtésre képes vagy képes lenne az pedig a pénznek a teremtése, na most kérdezem én hogy neked mennyit tanítottak a pénz teremtésére, nekem semmit illetve kezdetben semmit, az életem első 20 évében semmit, majd 91-től már kezdtem el tanulni olyan dolgokat, akkor voltam 30 éves tehát 30 évesen kezdtem el olyan dolgokat tanulni hogy az ember hogy teremtsen pénzt na most van ezzel kapcsolatban egy szabály, jó? ez egy kis tanítás de nem az a lényeg mert módszert úgyse fogok adni mert a módszert a második részben adom van egy szabály ebben kapcsolatban hogyha te olyan dolgokat nyújtasz az embereknek amire az embereknek szükségük van akkor cserét fogsz kapni cserében, <gül> cserében cserét fogsz kapni na most de ebben a kapcsolatban még egy két dolgot hadd mondjak el ha olyan embereknek adsz akik nem adnak cserét az baj az baj mert akkor egy oldalú a te cseréd, érted? tehát és az nem csere mert a csere azt jelenti hogy adok, kapok tehát hogyha te valakinek adsz és cserébe nem kap semmit akkor ezt úgy hívják hogy ajándékozás világos ez? tehát magyarul megajándékoztad őt de az ajándékozás az nem igényel cserét világos ez? na most de van egy nagyon fontos dolog még ebben kapcsolatban hogy a cserét neked kontrollálnod kellene? az azt jelenti hogy alkalmazottként te a cserét nem kontrollálod miért nem kontrollálod? mert beadod a munkádat a munkáltató befogadja a munkádat majd valahonnan ő szertesz pénzre és neked abból ad magyarul hogy mennyi pénz jött be abból? hogyan osztotta föl a pénzt a munkaadó? abban neked ennyi beleszólásod se volt, ami azt jelenti hogy gyakorlatilag a csere fölött nulla kontrollod van, világos ez? alkalmazottként nulla akkor mi van helyette? egy megállapodás, az a megállapodás hogyha én ennyit teljesítek, ezt teszem, ezt a cserét kapom vissza helyette világos ez, de ez nem kontroll, ez megállapodás és hogyha egy kicsit tehát a legtöbb dolgozó úgy működik egy kicsit többet dolgozik akkor is annyit keres, ha egy kicsit kevesebbet dolgozik akkor is annyit keres nem mindenki, mert vannak teljesítménybérezésű emberek, természetesen. Tehát, ha megnézed neked az alkalmazotti létben a munkáltató felé nyújtott szolgáltatásod, tehát maga a munkád, nem kontrollált annak a cseréje. Tehát te nyújtasz egy cserét, de kontrollod fölötte nincs világos ez? mi a kontroll fölötte tehát egy vállalkozó létrehoz egy szolgáltatást vagy létrehoz egy terméket, ha azt a szolgáltatást vagy egy terméket megveszik ő határozza meg hogy mennyért vehetik meg, világos ez? tehát ami azt jelenti hogy ő kontrollál világos? és hogy abból mire mennyit költ akár a vállalkozása érdekében ő határozza meg, nem más ami azt jelenti hogy megint csak kontroll van a teremtése felett, világos ez? na most tehát alkalmazottként rávettek téged arra az iskolai hogy során rávettek hogy alkalmazott legyél arra vették rá, vettek rá hogy a teremtésed felett ne gyakorolj kontrollt, jó tehát ezt nem tudtad hogy erre rávettek ezt csak most tudtad meg tőlem szó szerint rávettek arra hogy ne kontrolláld a teremtésedet Azáltal ha nem kontrollálod a teremtésedet nem tudod befolyásolni a jövedelmedet, világos ez? miért tudod befolyásolni az alkalmazotti jövedelmedet? hogy? ha megvan határozva hogy mennyi a béret havi szinten, hol befolyásolod? ha teljesítménybérbe dolgozol akkor már jobb egy kicsit a helyzet mert abból, abból, abból, tehát úgy tudod befolyásolni hogyha többet dolgozol többet keresel, világos ez? de nem tudod úgy kontrollálni hogy te határozd meg a cserének a, a viszonzását, érted? Tehát nem te határozod meg a cserének a viszonzását. Ha te vállalkozó lennél, méghozzá egy olyan vállalkozó, aki nem kényszer vállalkozó, akkor onnantól kezdve te határozod meg a cserének a viszonzását. Világos? Tehát magyarul kontrollod van a csere fölött. Érthető ez? Tehát vállalkozóként tudod azt mondani, ha nem adnak elég pénzt a szolgáltatásomért, vagy a termékemért, akkor nem oda, annak a személynek nem adom oda. Világos ez? odaadom olyannak, aki ad érte elég cserét. Világos ez? De ezt te alkalmazottként csak úgy tudod megcsinálni, hogy fogod ott az egyik munkahelyet, átvész egy másik munkahelyre érted? És de ott is megállapodsz abban hogy mennyit fognak neked fizetni és nem a csere fölött lesz kontrollod, semmi fölött nem lesz kontrollod mert a megállapodás alapján fognak téged kifizetni, világos ez? na most ezt át kellene látni hogy téged átvertek méghozzá az iskoláztatásod során oké? Okay? mert az iskoláztatás arról szól pont hogy az embernek ezt a már márpedig hogy van az embernek csereösztöne az minden bizony, tehát nagyon bizonyos, miért? honnan? mindjárt meg tudod, nagyon egyszerű ki az aki gyereket nevelt már aki legalább volt ovodás? már mármint az a gyerek oké, na most akkor mit láttam? bekerült a gyereked az ovodába és bevitt mondjuk játékot és azt vetted észre hogy másik játékkal jött haza és lehet hogy kiakadtál, mint az ingaóra mert egy sokkal olcsóbb játékot hozott haza vagy lehet hogy éppen örültél mert sokkal drágább játékot hozott haza cserébe mint amit elvittél most ez részletkérdés, kérdés, de a gyerekben születésétél fogva nem kell belenevelni, a születésében benne van az hogy ő cserét kontrolláljon, érted? tehát kontrollálja a cserét és ez így volt mikor nem volt állami oktatás csak olyan szintű oktatás hogy az alap dolgokat megtanították, na menj az életbe és már 12 éves kortól már az emberek dolgozhattak akkor ugye csak azt tanították meg hogy amivel az embere írás-olvasás számolás amivel elboldogul az életben és nem tanították azt hogy legyél jó alkalmazott világos ez? tehát tanulj fiam hogy majd legyen egy jó állásod, megtanulj tovább hogy még jobb állásod legyen, mert azért kell tovább tanulnia a gyereknek hogy még jobb állása legyen, nem ezért kell véletlenül tovább tanulnia? miért szerinted? a vállalkozásokhoz szükség van egyetemi vagy főiskolai diplomára? Nincs, nincs szükség, az alkalmazotti létben kell a diploma, világos ez? Tehát például ha valami olyan vállalkozást írnak elő ahol mondjuk kell főiskola vagy diploma, tudod mit csinál? Az a vállalkozó akinek nincs, fölvesz egy olyan alkalmazottat akinek van. És már is teljesítette a törvényi előírásokat, például én nem egy olyan embert ismerek aki úgy működtet olyan vállalkozást hogy kell magának a tevékenységnek a végzéséhez különleges képesítés például mondjuk könyvelői képesítés, érted? sőt kell mérlekő képes könyvelői képesítés és neki nincs mint tulajdonosnak, de vannak alkalmazottai akiknek vannak, vagy például mondok valamit mondjuk egy villanyszerelő működtet, egy villanyszerelő vállalkozás de neki nincs villanyszerelői végzettsége, semmi gond, fővesz olyan alkalmazottat akinek van és onnantól kezdve működtet a vállalkozás, ennyi nem tudtad, mindig is így volt? hát figyeld én aztán tudom mert azért lettem autószerelő annak idején és azért egy idő után le is tettem, pár év után le is tettem a mestervizsgát hogy majd autószerelő mester, maszek legyek, csak akkor került volna már egy autószerelő vállalkozás működtetése több millió forintba, már akkor a 80 években, érted? hát gondolj bele, csak egy műhely mennyibe kerül akkor, és hol vannak, figyeld, egy csápos emelő, amivel megemelik az autókat, biztos láttál már ilyet az annyiba került akkor, mint most pedig akkor a forint értéke százada se volt érted? tehát százada se volt, most is körülbelül egy csápos emelőt megveszel olyan 1 millió forint körül, meg akkor is így van akkor az nagyon drága volt szóval a lényeg az hogy de ha nem lettem volna mondjuk autószerelés autószerelő mert tudod hogy az autószereléshez mestervizsga kell tehát úgy, úgy szerelhet autót valaki hogy hivatalosan vállalkozásban hogy autószerelő mester de ha ő neki nincs ilyet ismerek hogy nincs semmilyen autószerelő vizsgája, mégis van autószerelő műhelye és ott vannak az autószerelők és akköz van természetesen autószerelőmester. mester világos ez? tehát ami annyit jelent hogy megetettek azzal az iskoláztatásoddal hogy majd minél többet tanulsz neked annál jobb lesz, mert annál jobb állásod lesz, de még egyszer mondom a vállalkozásokhoz nem kell semmilyen vizsga, világos ez? mert ha neked nincs meg az a vizsgád felveszel egy alkalmazottat akinek megvan, világos ez? tehát megnézed hogy ez régen hogy volt? ez régen úgy volt hogy mondom megtanították az alapdolgokat és az emberek kimentek az életben és vállalkoztak ha megnézed a nagyszüleid vagy a déd szüleid, ha fiatal vagy itt Magyarországon tudti hogy így volt hogy a háború előtt 80%-ban vállalkozók voltak az emberek, most gyerekeket leszámítva tehát a felnőtt lakosság 80%-a vállalkozó volt most a felnőtt lakosság 80%-a alkalmazott tehát elérték az embereknél hogy abba hagyják a vállalkozói szemléletet na most a vállalkozói mert a gyerekben nem alkalmazotti szemlélettel születik a gyerek hanem a vállalkozói szemlélettel csak ahhoz hogy megszűnjön a vállalkozói szemlélete ki kell belőle nevelni a vállalkozói szemléletet és erre kiválóan alkalmas az állami oktatási rendszer nem csak Magyarországon hanem a világon mindenütt ahol áll, bevezették már az állami oktatási rendszert mert még nem mindenütt vezették be a világon de ahol bevezették mindenütt azzal a céllal vezették be hogy az emberekből a gyerekekből, nem az ember, gyerekekből kineveljék a vállalkozói szemléletet pedig, mondom minden gyerek vállalkozói szemlélettel született mindenki sőt ha egy kicsit megfigyeled még azt is láthatod akinek a szülei vállalkozók voltak ott nagyobb eséllyel lesz a gyerek kis vállalkozó mint ahol a szülei sosem voltak vállalkozók tehát például az én szüleim voltak vállalkozók 12 hogy is? 13 éves koromtól tehát 13 éves koromtól és én úgy végeztem a középiskolát hogy én majd vállalkozó leszek de lettem is, mert ugye 87-től lettem, tehát gyakorlatilag 26 éves koromtól elkezdtem vállalkozni, csak nem azon a területen amilyen iskolát végeztem szóval az embernek vannak területei, ott tartottam hogy van az élővilág és van az anyag, na most ha te alkalmazott vagy kérdezem én ezen a hatodik területen, mert ugye négy terület volt az emberek, ötödik az élőlények, az emberen kívüli élőlények, és hatodik pedig az anyag, az anyagi világ. Na most kérdezem, hogy az anyagi világ területén, szó szerinti teremtés területén hogy állsz? Ha alkalmazott vagy, akkor sehogy. hogy állsz a teremtés területén? Hm? nem kéne teremteni? gondold végig tehát még egyszer az ember most ebben a formában arra a teremtésre képes hogy a cserét kontrollálva cserét kapjon vissza, világos? tehát magyarul pénzt teremtsen nem tudsz mást teremteni, pénzt tudsz teremteni nyilván magad és családod számára vagy akár egy közösség számára is természetesen pénzt tudsz teremteni abban a, annak a közösség számára amelyben esetleg benne vagy de alkalmazottként még egyszer hangsúlyozom nincs lehetőséged melyik a további területben még van? kettő, van egy olyan terület hogy a szellemi terület de ebben van másik terület is, mi az hogy szellemi terület? azt tudod mi? az hogy a szellemi képességeidet mennyire vagy képes kamatoztatni, ez ezt jelenti tehát és mondom még egy része ennek van de elsősorban itt kezdődik hogy a mi az hogy szellemi képesség? hát hogy mennyire vagy olyan ember aki a agyát használja, <gül> érted? vagy jó az ha nem használom, mondják meg mit csináljak, megcsinálom adják ide a lóvét azt majd elkötöm mert ha megnézed az emberek java így működik olyan mintha a gondolkodás olyan távol esne tőlük hogy mint mondjuk Makó Jeruzsálemtől érted? tehát mintha elfelejtettek volna gondolkodni mondok példát erre az elfelejtett gondolkodásra, jó? ugye tudjuk vagy nem tudom mennyire tudják vajon az emberek de tudni kéne az hogy ha készül valamilyen szer ami egészséget véd az nem úgy működik hogy leakasztjuk a polcról vagy kimegyünk a természetbe és kihúzunk egy növényt és akkor ez gyógyít hogy működik, hanem úgy működik hogy minden gyógyító eszközt kikísérleteznek az most hogy egy készülék vagy egy szer vagy egy akár egy gyógynövény hát a gyógynövényre azért jöttek rá hogy az gyógynövény mert addig kísérleteztek míg rájöttek arra hogy mire jó, a gyógyszerek úgy működnek hogy addig-addig kísérleteznek még rá nem jönnek hogy, hogy hogy hogyan segíti annak a gyógyulását annak a dolognak na most egy kikísérletezés az soha nem pár nap soha nem pár hónap hanem hosszú megfigyelés és hosszú próba ezért általában úgy csinálják ezeket hogy először Ugye kísérleteznek és állatokon kísérleteznek. Nyilván ez nem nagyon tetszik az állatvédőknek, de hát akkor kedves, drága állatvédők, akkor ingább az embereken kísérletezzenek. De most ez nektek bejött? Na most egy pont, egy másfél éve egy olyan időszakot kezdtünk el élni illetve az idén inkább úgy mondanám egy olyan időszakot kezdtünk elélni, élni hogy pont nem az állatokon kísérleteznek hanem az embereken tehát magyarul az embereket állatnak nézik szóval lényeg az hogy itt vagyunk emberek és nem gondoljuk azt végig hogy bármilyen szert ami egészséget véd azt ki kell kísérletezni és az idő és rengeteg kísérlet, nem tudom tudod-e hogy azt a fránya izolámpát, nem a ledlámpát, az izolámpát hogy Edison hány ezerszer próbálta működésre bírni? így, így van, körülbelül tízezredig kísérletre sikerült Na most szerinted az, hogy, az, hogy valamilyen gyógyszer gyógyítson, az harmadikra rájönnek. És elkezdik egy héttel ezelőttről és akkor egy hét múlva <gül> már kikísérleteztük. Háromszor. Tessék, itt a tökéletes gyógyszer arra a betegségre. Szerinted ez így működik? Hát ha így működik, azt hiszed, hogy így működik, akkor te hót hülye vagy. szóval lényeg az hogy rengeteg kísérletet csinálnak, ráadásul mikor már létrejött valamilyen eredmény akkor kontrollcsoportok végzik a további kísérleteket, ami azt jelenti hogy két szálon futtatják a kísérletezést hogy vajon a két csoport ugyan -e arra a végeredményre jut-e? nem tudom elég logikus voltam mert ha nem, arra ugyan, nem ugyan arra az eredményre jut akkor ott valami bibi van tehát lényeg az hogy hosszú kísérletezés és amikor kikísérletezték akkor utána még hosszú engedélyezési procedúrán is átmegy ahol újból tesztelgetik azt amit már a kutatók leteszteltek, csak nem azok a kutatók tesztelik akik a kísérletezésnél részt vettek hanem az ellenőrző kutatók tesztelgetik le hogy az tényleg olyan-e? jó az nyilván már nem olyan hosszú időszak mint maga kikísérletezés a szernek általában mire egy onnan hogy elkezdenek kikísérletezni valamit és befejezik és tömegesen kiadható az emberek számára az általában évek soha nem hónapok tehát évek na most akkor ráadásul hogy van ez az egész? ez úgy van hogy akkor kezdhetnek el kísérletezni ha már ismerik a betegséget addig míg egy betegség nem létezik addig nem lehet rá szert kísérletezni ki tehát először is úgy kell elkezdeni magát a kísérletezést hogy már a betegséget úgynevezett izolációs folyamaton megy át a betegség tehát izolálták a betegséget tehát megállapították hogy hogy működik, mit csinál, mit csinál a szervezetben hogy reagál rá a szervezet? stb. stb. stb. tehát ezt úgy hívják hogy izoláció tehát az azt jelenti hogy megjelenik egy betegség utána még kutatók nekiállnak és kutatják hogy hogy működik az a betegség, érted? mert amikor már tudják hogy hogy működik az a betegség akkor lehet rá kísérletezni hogy gyógyszert kikísérletezzenek tehát egy, egy új típusú betegségnek az izolálása jó esetben fél év érted? ami azt jelenti hogy ha már tökéletesen izolálták azt a betegséget akkor kezdődhet rá a szervnek a kísérletezése hát ezt én nem tudom de ezt valamilyen szinten az embereknek tudni kéne ha másként nem, kilogikázva na most de az hogy lehet hogy még meg se jelent egy betegség és már is van rá gyógyszer vagy szer, mindegy hogy gyógyszer vagy szer érted? még meg se jelent a betegség, de már van rá szer. hát ha te ezt elhiszed akkor te hülyébb vagy a hülyénél szóval a lényeg az hogy gondod végig hogy vajon? akkor hogy hűltek így be az emberek? ezt úgy hívják hogy marketing a marketingnek az a lényege hogy addig nyomod még el nem hiszik Én, nem. és látod hogy a marketinggel milyen eredményt lehet elérni? tehát az a lényeg hogy a marketinget minél jobban nyomod annál hatékonyabb már csak azért is megtanultam marketinget, <gül> sőt tanítok marketinget tehát ami annyit jelent hogy igénybe vették a marketinget, de a marketing az alapvetően tudod micsoda? a szakértelem és pénzkérdés tehát a szakértelmet kellően meg kell fizetni, <gül> ez azt jelenti a marketing szakemberek nem olcsók, báromi óra díjjal dolgoznak és ha azt akarják hogy azt megvegyék az emberek, mert marketing arról szól hogy az emberek vegyenek tehát hogy most mit vesznek? egy terméket vagy egy gondolatot az most ebből a szempontból részletkérdés mert a marketingnak nincs olyan célja hogy csak terméket lehet eladni vele vagy csak gondolatot lehet vele eladni, a marketinggel bármit el lehet adni Világos ez? Ezért az embernek igen résen kell lennie, hogy ne adjanak el neki bármit, ne adjanak el bármilyen szar terméket és bármilyen még szarabb gondolatot. most de a szépen beszélek nem érted, jó? csak ilyen egyszerű és akkor legalább a csúnya szóra odafigyelsz, tudod? mert a szép szó az elmegy a füled mellett de tényleg így van szóval lényeg az na most csak egy példa, jó? hofi szerintetek hány előadást tartott életében? több ezret? több ezret több ezre olyan volt mikor rendszeresen minden este adta, több ezret és szerinted Csap szépen beszélt a színpadon? Emlékez vissza, jó a fiatalok már nem emlékeznek rá de az idősebbek még nem is kell hozzá túl lenni, tisztán emlékeztek, érted? tisztán és akkor tőlem meg elvárnák, érted? hogy hó milyen csúnyán beszél a Szedlacsik szóval a lényeg az hogy gondol, gondold végig hogy a marketinghez tehát még egyszer visszatérve az kell hogy kellenek jó szakemberek, jó marketing szakemberek és kell sok pénz na most egy marketingkampány általában ott kezdődik hogy milliók tehát és az nem nagy marketingkampány hanem ilyen kisebb marketingkampány milliókba kerül, nyilván forintba számolva a te valutádra Számolt vissza, na most egy országos ami minden médiában megjelenik viszonylag rövid ideig tehát pár hétig az ott kezdődik hogy milliárdok tehát hogy minden médiában ott van ami létezik a foci nincs benne minden médiában, nagy tévedésben jesz a vírus az minden médiában benne van, nem találsz olyan médiát amik nem ír vagy nem beszél róla, tehát gondold végig még egyszer mondom tehát itt most Magyarországról beszélek egy olyan kampány egy pár hetes olyan kampány ami minden médiát átfog az ott kezdődik hogy milliárdok na most akkor nézd meg hogy vajon akkor a kormány mennyit ölhetett bele mondjuk csak januártól nem, Na, nagy tévedésben élsz, jóval 100 milliárd fölött van jóval 100 milliárd fölött hát számolgass, mondom pár hét, az a pár hét általában két-három hét és minden médiában megjelenik, óriás posztertől kezdve minden, az milliárd dolgba kerül. Hoppá. Hát csak egy óriás ka poszter kampány kerül sok millió forintba. És akkor még semmilyen média, más médiáról nem beszéltem. Tehát nagy tévedésben éltek a marketing kampány költségeivel kapcsolatban úgy látom tehát ami azt jelenti hogy ontják az államok a vírussal kapcsolatos marketing kampányokba a pénzt na most amikor a marketing kampányok folynak a világban akkor még egyszer mondom, azért történnek, hogy eladjanak egy terméket, egy szolgáltatást, vagy egy gondolatot. Oké? Okay? Na most. De ezeket abból a célból csinálják, hogy az emberek megvegyék tehát mögötte, a marketing kampányok mögött mindig mindig és kizárólag érdekek húzódnak mindig és kizárólag tehát úgy nem marketingeznek soha sehol ha mögött nincs valamilyen érdek világos ez? na most hogyha valamit be az állam belerak 100 milliárdokat csak itt Magyarországon akkor vajon amögött milyen milyen érdekúzott vagy a te országodban ahol élsz attól függ mekkora az ország lehet hogy még többet beleinvestáltak ha nagyobb vagy ha kisebb akkor esetleg kicsit kevesebbet de elgondolkozta azon hogy vajon milyen érdek alapján csak egy kicsit, nem nagyon és tudjuk jól hogyha egy kicsit utána nézel bármikor beírod a Google-ba hogy országok eladósodottsága rájössz arra hogy gyakorlatilag az országok mocskosul el vannak adósodva nem ez a kérdés most hogy kinek vannak eladósodva, mindegy el vannak adósodva most onnantól kezdve gondold végig hogy de e olyan mint mikor egy egyén vagy egy család mocskosul el van adósodva de szórja a pénzt Ér, érted? na most szerinted ha egy család mocskosul el van adósodva és szórja a pénzt akkor több pénze lesz? <gül> és szerinted nagyban ez nem így működik? ha egy állam el van adósodva vagy egy ország el van adósodva hát nem az ország adósodott, hanem az állam mindegy el van adósodva és közben szórja a pénzt akkor szerinted jobb lesz az életszínvonalad a jövőben? Nem. jó ez, ez csak egy másodlagos kérdés. Az, elsődlagos kérdés, az elsődleges kérdés a lényeg ugye az hogy érdemes lenne elgondolkodnod azon hogy vajon milyen, milyen érdekek húzódhatnak amögött hogy 100 milliárdokat beinvestálnak a marketing kampányba milyen marketing kampányban? az oltással kapcsolatos vírussal kapcsolatos marketing kampányban. én nem egy meg nem két hanem sok olyan embert ismerek akik átestek a, ezen a víruson és égatt a világon semmi bajuk nincs sőt úgy is átestek emberek hogy, hogy nem is tudták hogy átestek rajta érted? tehát amikor az az indok merül fel a százmilliárdok kiszórására a marketing kampányba hogy ezzel megmentsük a lakosságot azt úgy hívják hogy hazugság jó? mert a tények nem ezek a 2019, inkább úgy mondom 2020-as évek előtt 2019-ig minden évben volt influenza járvány nem csak itt Magyarországon hanem a mi világon mindenütt abban is meghaltak milliók nem Magyarországon hanem a világban, érted? milliók meghaltak Magyarországon is például volt olyan hónap hogy 2018 vagy 17 vagy 19 januárjában például 5000 haltak meg influenzától, érted? nagyon egyszerűen tudják hogy meghaltak attól mert nézték hogy mennyi az átlagos halálozás és ahhoz képest ugye amikor az influenza járvány folyt akkor mennyi? ezt megint a netten utána tudsz nézni ha még nem törölték ki és lényeg az hogy hogy abban is haltak meg te abba, ott nem volt ilyen kampány érted? tehát annak a megoldására nem csináltak ilyen hacacálét érted? akkor gondolkozz el azon hogy vajon milyen érdekek lehetnek most na most én csak úgy mondanám hogy a média az hogy független média az a világon így zsugorodik tehát így zsugorodik de nem csak nálunk a világon mindenütt a nem független médiát általában a világon mindenütt ugyanaz a kör közvetve közvetlenül mozgatja és ezt most azért mondom hogy a médiában levő tulajdonosok akik a marketing kampányt csinálják azok kézen közön ugyanazok az emberek akik megrendelik a kampányt érted? tehát magyarul az a marketing kampány pénze és annak ugye jó része természetesen visszavándorol nem, hát az állam kifizetés visszavándorol magánszemélyek zsebébe de akik elrendelték a kifizetést azok kézen közön tulajdolosak világos ez? tehát kézen közön tulajdonosok és így marketing célból kiadhatnak nyugodtan 100 milliárdokat hiszen ők hozzák a döntéseket és milyen jó úgy döntéseket hozni hogy nem kell a parlament engedélyét kérni ugyanúgy ha megnéznéd én emlékszem még arra az időszakra illetve tanultuk nem emlékszem, mert már, de akkor is hasonlóan volt, a 60-as években már még még hasonlóan volt, hogy nem kellett összeülni a parlamentnek ahhoz, hogy rendeletet hozzanak. Tehát ha megnézed, az 50-es években Rákosi úgy kormányzott, hogy nem kellett a parlamentnek összeülni ahhoz, hogy, hogy ne lett volna a parlament, mindig volt. ne, Sőt tehát nem kellett még a szocialista pártnak tehát a magyar szocialista munkáspártnak sem kellett összeülnie mint, mint parlamentnek mert ugye egy pártrendszer volt és csak magyar szocialista munkáspárt tagok ültek ben, nem kellett összeülni hogy hozzanak egy rendeletet hanem fogta és a kis fönt összeült ugye a központi bizottság ami átvittem én 10-20 emberből Igen. és akkor hoztak egy rendeletet mint most ami van, összeül ugye a minisztertanács és akkor még lehet hogy az se és akkor hoznak egy rendeletet, na most azt úgy hívták hogy diktatúra akkor a mostanit hogy hívnánk? mostanit hogy hívnánk? tehát az emberek tanulták hogy milyen volt a kommunizmus, érted? ezt jelentette hogy nincs parlamenti demokrácia tehát nem a parlament hozza a rendeleteket, nem a parlament hozza a törvényeket hanem egy kis lepp. most nem ez van véletlenül? Hát lehet, hogy lehet hogy most jelenleg akik a rendeletet hozzák azok kevesebb létszám mint annak idején a központi bizottságot valószínűleg na most azt akkor diktatúrának nevezték akkor most a mi, mostanit azt minek nevezzük? hát ugyanaz diktatúra, nem? emlékezz a diktatúrában le voltak zárva határok, nem mehettél, nem? Igen. és most a, mostrában nem voltak lezárva a határok kereskedelem akkor is mehetett, ugyanúgy emlékezzetek, a diktatúrában is mehetett a kereskedelem oda-vissza, azzal nem volt gond, most is mehet a kereskedelem oda-vissza, de szabadon közlekedhetsz akkor ezt minek neveznénk drága barátaim? minek? nem véletlenül ugyanúgy diktatúra? tehát szépen beterelték az embereket egy diktatórikus működésbe azon a címen hogy így védekezünk a fertőzésekkel szembe? vagy egy bizonyos fertőzéssel szembe? érted? de ez a lényeg hogy vannak a világban olyan emberek akik diktatórikusan akarnak uralkodni és ha most átnézed ezt, ezt látod amikor a szocializmus volt a II. világháború után nézzétek meg hány szocialista ország volt a világban? és ott mindenütt diktatúra volt nem hiszem hogy kevesebb volt mint ahol most a diktatúrákat bevezették tehát akkor a földnek a majdnem felén diktatórikus rendszerek voltak az 50-es években, sőt mondhatjuk azt hogy több mint felém mert ugye Kínában is meg stb. most ugyanez a helyzet tehát a demokráciából visszatértünk a diktatúrába csak a vak nem látja tehát értsétek meg az emberi működés olyan én tanultam egy protokol protokollfőnök volt a Kádár korszaktól egészen az első Orbán kormányig. Tehát egy csomó minisztert meg államfőt kiszolgál. És ő volt Magyarországon a protokollfőnök. És elmondta, hogy a következő történet minden állami vezetővel, amikor megválasztották hogy ő került hatalomba akkor teljesen jó működött, tehát beült az irodába nagy célokkal stb. és és azt mondta hogy hát ebbe az irodába, ez nem tetszik, az nem tetszik, amaz nem tetszik jó lenne, ha íz, ez így lenne, az úgy lenne, amúz egy nyilván a saját ízlésre elment hétvégén ugye eltölteni a hétvégét, mire hétfőre visszajött az irodája át volt alakítva ami azt jelenti hogy hogy az óhaját így teljesítették és akkor itt ezekből, ezek az emberek szépen vérszemet kaptak hogy bármit óhajt, sóhajt és akkor a körülötte lévő slep így teljesíti érted? és ez elkezdte megváltoztatni őket ők kezdtek lenni a mindenhatók ami annyit jelent hogy azt kezdték magukról képzelni hogy ők mindenhatok ők bármit óhajtanak az teljesül tehát ezt úgy értsd hogy a bárki aki bekerül egy állami nagyon vezető pozícióba mondjuk akár állam első embere az már eleve nem kis hatalommániával rendelkezik oké? Okay? annak ha kielemzed az asztrológiai vagy numerológiai képletét egyértelműen kijön belőle hogy túlteng benne a hatalomvágy na most ha egy emberben már túltengele van a hatalomvágy és ő lesz az állam első embere amikor mindenki minden óhaját így teljesíti tudod mennyire megnő a hatalomvágya? Mind a történelemben mindegytől egyig így működött, jó szándékkal indult és utána a hatalom vágy továbbfokozódása miatt egyszerűen elszállt magától és így működött, Lenin így működött, Stálin, Ruszcsov, Hitler, Ruszcsóv, Hitler így működött a kínai nagyvezér Mao, mind így működött, érted? és, és gondold végig most hogy a kormányok rendeletekkel kormányozhatnak, nem kell összeülni a parlamentnek mert még véletlenül megfertőzik egymást És akkor még kihalna a parlament, képzeld el. Mi lenne akkor az országgal, kihalna az összes parlamenti képviselő? Képzeld el. És lényeg az, hogy gondold végig, nem kell összeülni és rendelkezik, és azt rendelkeznek, amit ők akarnak, vagy amit ők, ő akar, a legfőbb góri. Érted? Mennyit növeli meg vajon a hatalom vágyát? a különböző vezetőknek természetesen a világban, mert ez pont így működik Rákosi sem úgy indult mint ami lett belőle világos ez? Stalin sem úgy indult mint ahogy lett belőle, Hitler sem úgy indult mint ami lett belőle, egyik diktátor sem úgy indult ahogy lett belőle mert különben nem jutott volna oda a nép élére mert a nép kezdetben támogatta ezeket a diktátorokat, világos ez? tehát ők nem úgy indultak hogy én majd diktátor leszek egy se így indult, érted? még hitler sem. és a hatalomvágy továbbfokozódása váltotta ki belőlük azt hogy ilyen gigantomániásak lettek, ilyen elmebeteg gigantomániásak és most ezt a folyamatot látod az elmúlt másfél évben pont ezt a folyamatot tehát értsd meg aki állami hatalomba került az igen-igen erőteljes hatalomvágyjal rendelkezett az átlagnál sokkal nagyobb hatalomvágyjal tehát nem is lehet az átlag hatalomvágyához összehasonlítani vagy vágyával összehasonlítani, na most képzeld el ezt az óriási hatalomvágyat ami miatt tőled az ország első embere ez még továbbfokozódik, mondjuk ötszöröződik vagy tízszereződik, mi lesz abból? az azt jelenti, tudod mi lesz abból? nekem ő nem tetszik falhoz állítjuk, az se tetszik falhoz állítjuk, amaz se tetszik falhoz állítjuk nem ezt láttátok a diktátor, ö, diktátor ö, ö, ö, hogy hívják? az ilyenek végén, na ezt láttátok, érted? megyünk efelé drága barátaim, oké? Okay. efelé megyünk tehát szó szerint efelé megyünk tehát ez így működik az embereknél hogy a hatalomvágy tovább fokozódása egészen gigászi méreteket ölt és az addig jut el hogy likvidálják az embereket, érted? nézd meg a, a nagy diktátorokat, mindest csinálta, már ókorban Nero az leghíresebb diktátor oké? Okay. ugyanezt csinálta, azt mondja hogy Kambodzsában hogy hívják? Vöröskver. a vöröskverveknek a főnöke igen mit tudom én ki volt az polpot, Bol, Bol. így van polpot, stb. stb. de ugyanezt csinálta Mao is igen. ugyanezt csinálta, ugyanezt csinálta Hitler is sorba az összes diktátor no szóval ezt milyen mondtam el? azért, hogy vajon szükség van-e arra, hogy az ember gondolkodjon ez ugye a hetedik dolog volt a gondolkodás, ehhez tartozik a hetedik dologhoz még egy kérdés ez pedig a lélek tehát a lélek tehát az élet működésének megismeréséhez ismerni kell nem csak a gondolkodás működését. Tehát mi tanuljuk azt is, hogy mitől függ a gondolkodás működése. Nem fogom itt megtanítani neked ingyen. Előre mondom. Szokták mondani, hogy hogy gondolom én, hogy pénzt kérek a képzésért egy jó ember nem kér pénzt a képzésre, akkor mondanám neked drága csillag jó? drága csillag aki cserét nem akar adni ingyen kell neked minden ami annyit jelent hogy az ingyennek nincs értéke ott kezdődik az embereknél aminek nincs értéke azt az emberek nem becsülik oké? Okay? másik az, az mind becstelen ember aki csak kapni akar és adni nem akar azt úgy hívják hogy becstelen ráadásul van három dolog ahol nem lehet pénzt kérni csak becsületkasszát az mind a szükségkategória szükségkategória ha te gyógyító vagy és beteggel találkozol a betegnél a szükség, világos? ő szükséghelyzetben van és tényleg egy kellene, tehát az egészség helyreállításáért nem lehetne pénzt kérni csak becsületkasszát tehát adjon cserét de becsületkassza alapján nézzük a másik szükséget a másik szükség a halál, mikor valaki meghal és el kell temetni világos ez? tehát a temetést az nem lehetne haszon alapján csinálni az egészség létrehozását, az nem lehetne haszon alapján csinálni vagy helyreállítást, érted? nyilván a megelőzés az egy más kérdés itt a betegségről van szó, valaki beteg vagy megsérül és annak a helyreállítása az nem lehet haszonkértés, a megelőzés az egy más téma az lehet, mert a megelőzés az nem szükséglet, világos ez, a megelőzés az választási lehetőség valakinek kell, valakinek nem van még egy téma a jog, a jogi szükségkérdés, a jogi területeken sem lehetne pénzt kérni csak becsület világos ez? becsületkassza, persze adjanak cserét, ez becsületkassza, a tudás az nem szükséglet drága csillag a tudás az választási lehetőség hogy kell vagy nem kell ennyi nem szükség lett. ami választási lehetőség ott mindenért cserét kell kérni, világos ez? és akinek ez nem tetszik annak nyasgem ennyi ilyen egyszerű Oké. Okay. úgyhogy maradjunk ennyiben, azért mondtam ezt mert az egy becstelen ember, becstelen embernek meg ajtó kívül van a helye, világos ez? úgyhogy lerendeztem a becstelen embereket, még nyíltan úgyse beszéltem erről no akkor így van, ezt nem értem hogy akkor mi néz végig? azért hogy megbíráljon, én a valami nekem nem tetszik elzárom, nem? de ő végignézi hogy na majd megbírálom én a szedlacsikot hát ebből is látni hogy milyen ember, na mindegy szóval képzeld ott van a lelkünk, ennyi az idő? nem fér bele hát akkor majd a következő alkalommal folytatjuk, jó? köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél tanuló ha módszereket is akarsz legyél tanuló, ha azt akarod hogy az életed azon az úton menjen ami neki mennie kell az életednek akkor legyél tanuló, ha azt akarod hogy a küldetését beteljesíts, legyél tanuló, ha azt akarod hogy a feladatodat végezd legyél tanuló, érted? olyan áron amit bárki meg tud fizetni, ha te nem akkor te nem vagy tanuló, kész, ennyi, jó? köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!